Om ni känner till av allihopa, huvud, axlar, knä och drag, knä och drag. Huvud, axlar, knä och drag, knä och drag. Jag hugger inte. det var bra bra, så här idag. Och så drar vi en gång till. Huvud, axlar, knä och drag, knä och drag. Och sen ger vi ut och simmar lite grann. Stora simtar. Vanliga simtar. Ett till. Och sen kollar vi lite grann. Sjora! Hållta. Ett till. Och sen så kör vi lite rissning också. Perfekt. Och så gör vi en sista här. Vi Och då går vi lite handla. Vi kör kulvarna fram också. Och sen plockar vi lite vandrulla. Kör vi lite till. Plockar vi dem till. Och då glömmer vi dem tillbaka. Två plockar vi dem till tillbaka, tillbaka. Den sidan glömmer vi också att plocka tillbaka. Och så plockar vi dem upp och fram. Upp där, hugga lite till och sen blir vi framåt i kassa. Är du ju Ja! Yeah. Då är vi på nästa övning. Och nästa övning kallas Albatross. Det vi ska göra är att vi ska luta oss framåt, ner med armarna och sen dra upp dem så långt vi kan. Ner! Upp! Ner! Långa tag Jättebra Och så tar vi lite paus Och ska vi köra dem en till? Ja, det skojar jag ja, det fixar en, <laughs> en sista gång, kom med nu! Okej, jättebra. Nu är det varma. Lite paus. Vi behöver få bussar dit där ska vi ha en av våra Är ni redo att Det är vi. Vi börjar om så. Ett, nu och så kör vi. Vi kör 20 sekunder vi borta. kör 10 till oss OK, vad fan, ha mig liksom, här vill jag lapa tjänster runtid. Liksom här. Gång igen I vår nästa övning så behöver vi en boll. Och det är en liten eller stor. Det har ingen betydelse. Så det vi ska göra är att vi ska studsa bollen på sidan. Så vi börjar med att studsa två gånger på höger sida. Tryck upp bollen. Kör vi två gånger på tvärtom sidan Ta bollen Och samma sak Och för er som vill ha en lite svårare utmaning Kan försöka strutsa bollen Runt igen Kör vi! Kör vi! Ett, två, tre! Det right. är så där. Kompas. En då. En gång till. Jag vet. Jag vet. Ta någonting ni har hemma. Innebarnigt jobba golfluva. Kvartskaft. <skratt> Vad man kan tänka på ha. Har ni hittat någonting? Då kör vi och nu ska vi ut på rygg. Vi ska ta oss fram. Havet. Stora lågor. Ut och rygg ordentligt. Kom igen. Det blåser. Kom så kör vi det lite. Till. Ja, kom igen. lite är snabba. Två sekunder till. Ja, och så huh. Jättebra. är det. Jättebra. Är med? Är du med om någon kommer till? Kom igen. Vi sticker. Måste vi till kör vi? Ett stund till och okay. komme tre två, ett yes Jättebra! Det. Perfekt! Så gärna gärna gärna gärna gärna vi gärna gärna gärna gärna gärna gärna gärna Ja, det gärna jag Kan du visa mig en till? Jag gärna gärna gärna gärna gärna gärna och det går vi i långt, så vi måste börja långt ner. Och så måste vi börja bli uppe. Och så bygger vi ner. Och så vill vi ha det på sidan också, pistol. Och det här på andra sidan. Och uh, så har vi gjort pappas ut och, det oss och det det oss till bra. Perfekt. Har bara Då vill vi ha pistol, eller Och ner. Och så är det på sidan. Och på det fantastiskt? Yes! Perfekt! Massa ja. Lite bra. Massorvisloss. Så Ja, jag tycker vi inte jobbar det viktigaste. Stretching. Stretching. Du har ju jobbat med alla muskelgrupper, Nu ska de det i Vilken är din favorit? Min favorit är ju att alltså, vara det hela öppet. Och det det, Vad tyckte du om? Min favorit är att sträcka ut Axepartiet här. Jättepartiet! Och sen så! så, så jag hänger nog som det jag äglar Yes! Hur långa kan det. bli? Sträck det Har du Jag tror inte det. Är. So Bevels, nice to meet ya.